А? А? Я, э, сейчас перед я там там Сань следующий раз будете їхати? Добре, добре, дуже гарно. От нам таке треба. Нам треба пелюшки, простирадла одноразові для поранених. Це дуже потрібно. Для реанімації, Так, Що що у нас стало? Так, Це гради. Це треба. Це треба, нам все дуже за. зразу поступають, на сюди поступають лише легкі пацієнти. Те, кто мы можем на своих ногах выходят из машины и все остальное. Те, кого мы забираем на кататься, и сразу в ренимационное отделение. Тут дальше у меня... Сейчас, сможешь еще раз сесть на каталочку? Да. Сейчас, сможешь? Сейчас, сможешь? Пезнеконтужених двох, одного похоже коже щось стазом. Зараз будемо займатися, робити повністю обстеження. Далі ми цих всіх хворих, якщо можемо вилікувати за день-два, самі залишаємо, ми надаємо їм першу хірургічну і всі останні допомоги і відправляємо на евакуацію центральний госпіталь. Ось це наш, що знімати це все. Це а це наш рентген-кабінет, Робимо повністю рентген-обстеження. Якщо потрібно, у нас є узі апарат. Там те же саме, все на місці ми що можемо на рівні цієї лікарні ми робимо. Є у нас переносні рентген апарати, які ми можемо в операційних і в реанімації знімати. Якщо хворий стабільний, ми Ренгін знімки ми робимо тут. Немає електрики і нема у нас води. У нас є запас. Сьогодні приїжджав трактор з цистерною. Ми відрами все заносимо в резервуари, які у нас є в відділеннях. Заповняємо їх. Цих резервуарів нам на даний момент достатньо. Ну, складно, але справляємося. Бійцям на, на передовій набагато складніше, повірте мені. Ми відчуваємо все рівно, що нам трохи легше, навіть без цієї води. Контузія – це неврологічне захворювання, іде струс головного мозку, і людина не орієнтується в просторі і в цьому остальному. Це теж мінно-взивна травма, тільки, слава Богу, без осколочних поранень зривною волною їх кантузить. Якщо снаряд зривається поблизу воєнослужа, йде взривною волною, як все рівно, що попав в якусь аварію. Ми віддаємо всю інформацію повністю, що ми тут з хворим зробили. Вона йде одразу в Запоріжжя. Всі знімочки, все, що ми йому зробили. Зараз у нас відбувається другий етап евакуації поранених з госпіталя, який приймає перших хлопців саме з поля бою з місцесубитій. І далі ми їх перевозимо вже в обласний центр на другий етап лікування. Десь тобто там надається невідкладна допомога, на другому етапі вже надається більш планова допомога. Це наші хлопці, які були на лінії, на першій лінії. Вони отримали поранення, я думаю, більше подробності не буду розказувати. Саме зараз ми виконуємо евакуацію з так називаємо стабілізаційного пункту. Не завжди ми приймаємо хлопців саме на стабілізаційному пункті. Ми можемо приймати їх і безпосередньо з місця подій. Наша головна задача це ну, виконати евакуацію, щоб хлопці залишилися живими з місця отримання травми до вже місця надання спеціалізованої допомоги. Тось ми виконуємо всю першу невідкладну медичну допомогу і всі стабілізаційні е, методи, які можемо використовувати тут в машині эвакуаційній. Ну, самі часті травми, які ми тут зустрічаємо, бачимо, це вогнепальні поранення, це осколочні поранення, це контузії, це мінно-вибухові травми. Ми робимо все згідно протоколів і алгоритмів по протоколу MARCH. Ми робимо зупинку критичної кровотечі, це найчастіше, це накладання жгутів, накладання бандажів, давлячих пов'язок. Ми робимо знеболення, ми робимо оцінку прохідності дихальних шляхів. Все, що треба компенсувати у хворого по дорозі до госпіталя, все це компенсуємо. Тут накладаємо шини на переломи, на відкриті травми, робимо зупинку кровотечі. Проводимо огляд повних хворого в дорозі, виявляємо ще якісь сміжні травми, рани і інші, також надаємо допомогу і вже таких більш стабільних пацієнтів привозимо до госпіталя. Ну і звісно робимо винозний доступ, починаємо вже проводити лікування саме спеціалізованими препаратами. Як почуваєш себе, друзі? <рес> Не точни зараз? Добре? Да. Спати хочеш? Та ні, голова вкалить. Угу. Там знабодлення зробили, ми поки що не будемо щиток добувати. Кажи, якщо буде посилюватись, то кажи, добре? Добре. Нам набагато спокійніше, коли постраждали, знаходиться в свідомості. Це значить, що ситуація більш-менш контрольована. Тому ми стараємося підтримувати діалог, розмовляти, щоб ми бачили, що людина в свідомості, що е, не треба виконувати в крайній мірі там, реанімаційне мероприятие. Коли в свідомості, всім спокійніше трошки. Краще всього діє таке просто розпитування, коли людина Питаються згадати і розказує якісь такі свої або життєві історії. Як ви сюди потрапили, де ви знаходитесь, де ви були до цього, як отримали поранення. Військові це розказують, знаєте, так, з азартом, тому <смі>, тримаються в свідомості. Ми все дуже переживаємо з пацієнтами, іноді буває і важко заснути, і згадуєш один-інший випадок. Поки що ніякої профдограмації тут немає, все дуже переживається. Ми хвилюємося за наших хлопців, кого ми везли, ми дізнаємося їхню долю далі, як хто, який стан, чи вдала була операція після нашої евакуації і таке інше. У нас є гарна статистика по нашій о, саме медичній роті. Всі хлопців, яких ми приймали з пораненими, друг о, з різних місць евакуації, всі о, доїжджали до лікарень всі живі. Тобто ми не втратили жодного хлопця в цей самий критичний час, ці перші години після если пора на помощь так давайте на да, трошки пришли давайте давайте один давайте давайте давайте давайте Давай, давай. Да, давайте не дыхаем! Нет, не в, Вы закрыты, дорогу, в этом случае прав. Нет, но, дыхаем но не дыхаем рациентекс, но под Никаких.. А я бы настойчик. Нет. Боковую. Нет, боковую, дайте это же. Та это? С кого кто? Ну, ну да. что мы тут не живем. Да все одно вот это вас